Ja, ja, ja, jag tror vi börjar riktigt varmt välkomna till Bildningsalliansens första bildningssamtal som vi gör i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Det här är en del av vår tioårsjubileum. Bildningsalliansen fyller tio år 2023. Och vi är jätteglada också att vi kan göra det här som ett samarbete med, med, med Svenska folkskolans vänner. Uh, idag har vi på tema, uh, vi, har, vi har tre olika samtal och alla samtal har olika teman och dagens tema är det att kan fri bildning eller bildning överlag ge oss en hållbar framtid och det är ju ett väldigt aktuellt tema på många sätt. Och det ska bli jättespännande idag att få följa med i den här diskussionen. Idag vi har vi här Jonas Asko från Svenska Folkskolans Svenna som har dragit bildningskraftprojektet där och, och vi kommer att få höra mera om, om projektet. Och så har vi Kristin Furu som jobbar på Bo som, som forskare och, och också doktorerat och, och är professor. Är det så att du är docent? Just det. Så, så det här, och Vi hoppas ju förstås att, att den här diskussionen också ska väcka frågor och tankar hos er. Så att ni också kommer med i något skede i den här diskussionen. Men utan att säga något desto mer så tänker jag att jag ger ordet till dig Jonas och så får du berätta lite om projektet och, och så vidare. Tack så mycket Henrika. Uh, hjärtligt välkomna till alla från mig också. Uh, som nämndes alltså, det här samarbetet. Uh, som, som börjar idag egentligen med de här samtalerna, så uh, är då med SFVs projekt Bildningskraft som jag har lett sedan hösten 2021. Och uh, väldigt kortformulerat hade det handlat om att ge en gnista till bildningsdiskussionen i Svensk Finland. Och uh, som förebild för det här projektet har varit en diskussion om bildningens, heter det? Betydelse idag och relevans för, för demokrati och, och klimatfrågor som har hållit på runt om i Norden de här senaste 20-30 åren. Så det är som en sorts bakgrund till det, här, till det här projektet, varför det kom igång. Och vi har då genom det här projektet, vi svenska folkskollans försökt få igång en, en diskussion om, om bildning och vad det ska betyda idag också i svensk Finland. Och det här projektet lanserades på hösten. 2021 med en serie essäer uh, som jag skrev i, i Huvudstadsbladet, men vi hade också flera sådana bildningssamtal som bandades och sändes via Huvudstadsbladets plattform uh, Bokström och vi samarbetade också samtidigt med uh, Citra som hade också ett projekt som heter Bildning Plus. Uh, men det här samtalet som vi ska ha idag så, så ansluter till en särskild del av det här projektet och det den här boken som kom ut uh, under hösten 2021 uh, som heter Människans allsidiga utveckling som är en del av det här projektet. Och till, det här, uh, till den här boken så har Kristin skrivit en text uh, som heter Barn, och en bättre värld. och Det är i relation till den som vi kommer att diskutera idag. Och sen ska jag nu säga med det här projektet att allt, all material som har skapats de senaste ett och ett halvt åren ungefär så finns samlade på bildningskraft.sfv.fi. Om man är intresserad av de här diskussionerna kan man också gå med i Facebookgruppen som heter Bildningskraft. Och, ja, och ni kommer också att få den här boken i, i samband med det här tillfälle här idag på, på skolan och äh, där finns också en lista av den här informationen och så kan ni förkovra er i de här andra essäerna, det finns sammanlagt elva essäer i den här boken som tar sig an äh, frågor om vad bildning ska betyda idag från olika perspektiv och i relation till olika så här, större samhällsfrågor. Och, men idag kommer vi alltså att diskutera kan bildning eller ska vi säga, specifikt också relaterat till fribildning ge, ge oss en hållbar framtid och vad heter det du har också? Jag har funderat på den här frågan och kommer att ha en kort inledning till vår diskussion. Det stämmer. Jo, jag tänkte att jag måste riktigt skriva ner mina tankar så att det inte blir för många tankar på en gång. Tack för introduktionen. Jag kan ge lite bakgrund. Jag har äh, jobbat inom ÅA ganska länge inom lärarutbildningarna. Olika sätt, främst med frågor om kommunikation och relationer. Så att några av er hemsätts i sådana sammanhang. Och man kan kanske fundera: då att, att vad har det att göra med hållbarhet? och Vad har det att göra med bildning? Vi kanske kommer in på det under samtalet, tänker jag mig. Men för att göra en, en liten sån här kontext till den här texten och till vårt samtal, så under de senaste. Tio år ungefär så har jag fört in den här frågan om hållbarhet i mitt arbete som forskare och som föreläsare på olika sätt. Och det kom sig egentligen av det att jag upplevde ett sånt här skav inom mig. De här frågorna är ju stora i vår tid och angelägna på alla sätt och vis men syntes ganska lite inom lärarutbildningarna. Och överhuvudtaget inom utbildningen. Och jag funderade ganska mycket att det fanns en spricka mellan det som jag gjorde privat och det jag diskuterade och, och liksom agerade eh, med mina vänner eller i min familj eller i, i ett sådant perspektiv och det som jag kunde göra på mitt jobb just då. Och det fick till följd att jag började styra min forskning mot hållbarhetsfrågorna utifrån ett relationellt perspektiv. Så en utgångspunkt också för den här texten är det att, att vi lever infletade i en massa olika typer av relationer hela tiden. Och som vi säkert kommer till, inte bara relationer mellan människor. Och jag är jätteglad att du Jonas frågade om jag ville komma och delta i det här samtalet. Det känns jättefint att just hållbarhetsfrågorna kommer upp på det här sättet. Och det är ju som du nämnde aktuella jag tänkte igår när jag var på väg hit att den här IPCCS senaste rapport så bäddar ju för varför behöver vi diskutera de här frågorna och, och tillsammans komma vidare på något sätt kring dem. Sen det är också att uh, småbarnspedagogiken ibland är lite stuvmoderligt behandlad inom bildningsfältet åtminstone tidigare det har inte varit någon det finns ingen lång tradition kanske på det sättet. Uh, men det finns mycket att ösa ur de tidiga filosoferna, vad de sa om, om barn och utveckling och, och hur människan blir människa bland människor. Så att jag tycker också att det är extra roligt att småbarnspedagogiken har ett, har ett litet ord med i laget i det här. Men um, några ord om den här texten, jag tänkte att det kan lite kontextualisera kanske om alla inte har att läst den, att få en liten bakgrund. När jag fick frågan så var det sen vår och deadline var sådär augusti, så det är en sommartext. Det är en semestertext. Och det syns kanske också i den här själva texten. Den som läser får se. Och när jag gick in i den här skrivbubblan så var det otroligt varmt, otroligt vackert. Men det var också så att det var skogsbränder och det var torka och för första gången så frågar våra barn om man kan åka och simma till stranden idag för att det var ett algeutbrott. Eftersom jag då bor i Jakobstad, vi har inte haft det tidigare eftersom vattnet är så pass kallt där uppe. Men det blev liksom en sån här otrolig spänning mellan att skriva en sån här bildnings text och förhålla mig till hållbarhetsfrågor och ha en vardag som var så konkret inne på att vad är hållbart egentligen i det här som vi lever just nu i vår tid och hur kan jag på något sätt bidra till det här. Så att den här dissonansen med att vi har så mycket utbildning i vårt samhälle i det här PISA-landet, vi är så stolta över vårt utbildningssystem och samtidigt så finns det så otroligt många utmaningar. Och speciellt då där jag satt med mina barn som var lediga den där sommaren och sa: liksom, vad, vad är det här för värld som vecklar ut sig för dem att leva i? Och att fundera på bildningsbegreppet och fundera att har det någon relevans som du då egentligen ställde den frågan: att Är det någon poäng att använda det här begreppet just nu eller i den här tiden? Och i så fall vilken? Så det som ramen runt det, och, och för mig har bildning alltid varit någonting jättevärdefullt. Det har, varit liksom, det har haft stark lyskraft själva ordet. Uh, så att det tog mig ett halvt liv att, att börja ifrågasätta det. <laughs> Sen kom jag in i en väldigt ifrågasättande period och faktiskt var beredd att nästan kasta ut begreppet i något sked. Vi kanske kommer till det i diskussionen också. Och framförallt tänker jag att vi kommer till det att när jag sedan inte kasta ut det, vad skulle jag vilja föreslå att bildning ska kunna vara? Och, och innan vi kommer kanske till slutet av det här samtalet men framförallt då så skulle jag önska att det skulle bli så att ni som är här har liksom fått tankar eller kanske frågor om hur stärker vi någon form av bildning och hopp och handlingskraft i det läge som vi har. Och också Ni som kanske ser det här. Senare eller via streamen att vi skulle på något sätt kunna bidra till att lyfta det här samtalet om bildning i förhållande till hållbarhet. Men jag tror att jag ska inte säga så mycket mer än nu. Vi ska samtala. Absolut <laughs> Tackar så mycket. Och, äh, det ska jag nu tillägga att jag har förberett en del frågor och efter en stund när vi har diskuterat så kommer jag också mer aktivt att bjuda in kommentarer och äh, tankar och frågor från publiken men att om man har någonting som man genast tänker att det här vill jag fråga nu så då kan man vifta till och så det, tar, vi, tar vi gärna en kommentar då också. Men jag tänkte börja från den här äh, någonting som slog mig genast när jag läste din text äh, som är just den här frågan om kritiken av hur man Ofta förstår idén om bildning. För att om man tittar på den här, ska säga, åtminstone västerländska idén, traditionen kring bildning och dess vad heter det betydelsen så handlar det väldigt mycket om kultur och det handlar om människors relationer till andra människor och det handlar framförallt om att så att säga förkovra sig i den tradition som man redan tillhör och på det sättet för att få en stark, bättre förståelse av sig själv när man ser hur man har växt ut ur ett historiskt sammanhang som har en viss sorts kultur och en viss tradition men att, eh, det tyckte jag var intressant med din text att du genast säger att det här är inte tillräckligt och att, mm. och att att du säger att vad vi behöver idag är ett, ett utvidgat bildningsbegrepp, så kan du, kan du säga vad du, vad, du, vad du menar ungefär. Mm. Här. Ja, uh, om jag börjar i den här otillräckligheten, så kan jag kanske tänka det att vi har ju, uh, hela vår civilisation är på något sätt ett resultat av det här bildnings-, utbildningstänket uh, och i det Ser jag eller läser väldigt mycket in också tanken om framsteg och utveckling och någonstans kanske ett äröverande på olika sätt. Och kanske också någonstans um, en mer av ett hävdande än ett lyssnande. Och det här var kanske en av de saker som, som börjar skava i mig också, att vänta nu att det finns ju massor med andra perspektiv som vi egentligen inte lyssnar in nödvändigtvis om vi tänker att den här bildningen handlar om det att förvalta någonting eller, eller bära vidare. Och kanske också det att, att jag hade själv en så stark övertygelse nästan kan jag väl säga om det att just i kultur, alltså i litteratur, i musik, i konst, äh, olika konstformer så finns på något vis inbyggt det här perspektivskifte eller att lyfta någonting eller se på ett annat sätt. Um, medan, medan det liksom sen blev ett slags sån här lucka att men det här säger nästan ingenting om var människan är i relation till de andra livsformerna. Det var liksom väldigt, väldigt antropocentriskt det mesta och att bildningen i sig var liksom till för människans väl. Uh, och mot en bakgrund då som, som forskningen liksom tydligare och tydligare visar att- alltså människan är totalt beroende av andra arter och andra livsformer och-, och ett lyssnande liksom till dem kanske faktiskt är en förutsättning för att vi ska kunna odla de här våra kulturer framåt. Så att därifrån någonstans så började och sen det är då att-, att um, att väva in, på sätt och vis, ett slags vetenskaplig världsbild i det. Att, att för att du och jag ska kunna sitta här idag så, så har det krävts jättemycket natur. För att bidra till möbler och kläder och mickar och, och allt det här. Uh, och att, att på något vis öppna upp för det att hur totalt sammanflätade vi är med den levande naturen, inte bara människorna. Det var kanske det första, första steget i att, att, att ett bildningsbegrepp som inte omfattar det och den förståelsen så är på något sätt halvt. Precis. Eh, jo alltså, du, du nämnde nästan det där uttrycket som jag tänkte på, nu citerar jag från, från minnet från din text för jag tyckte mm. det var träffande och den där att du säger att, att vi måste börja från en sorts säga, en förståelse av vår absoluta sammanvävdhet med naturen mm. och där tänker jag som att var börjar den här förståelsen? Hur får vi syn på det här i vardagen? Alltså för jag att det, det är en sak att diskutera det mer så här på ett filosofiskt plan, vilket jag också gärna gör. Mm. Mm. <laughs> Eftersom det, det hör ihop med mina andra intresseområden att diskutera också på ett mer abstrakt plan. Men jag tänker att hur kommer det fram i vardagen, alltså den här sammanvävdheten? Alltså, men jag tänker att vi kan ta ett sånt urenkelt exempel. Um, när vi steg upp i morse. Um, och uh, bara det, hur, hur vaknar vi? Varifrån kom impulsen till att stiga upp? För någon lycklig människa så var det kanske ljuset som strömmar in genom fönstret som gjorde att det var dags att, okej, okay, nu vaknar jag. Kroppen kände av det. För någon annan så var det en, en veckoklocka som ringde. Och den veckoklockan så var också gjord av någon slags naturresurs som i grunden kanske kommer från, från det här planet eh, resurser som har kommit från solsystemet för länge sedan. Så att alla de här detaljerna i din vardag, eh, vad du åt till frukost, vad du klädde på dig, allt det, det, finns liksom ingenting som inte, när vi backar några steg, skulle vara kopplat till jordskorpen. Så att om man tänker liksom i, i vuxenvärlden, hur kan vi förstå det här, så är det tänker jag stanna upp och fundera vad allt i den stund som vi har här nu, är kopplat till annat liv eller jordens resurser. Uh, finns det någonting som inte är kopplat till det? Sen tänker jag att för oss vuxna, det drar lite i abstraktioner, men om man går ut med ett barn i naturen till exempel, så är det ganska lätt att, att liksom börja se på olika livsformer och se hur det ingår i ett system. Och du behöver inte spendera hemskt lång tid och det behöver inte vara ett så jätte stort barn innan de här sammanflätningarna börjar dyka upp i diskussionen. Jag vet inte om det var ett ja. svar på din fråga. Ja, nej, alltså jag tänker nog att det, att det är det. Sen tänker jag att, att ibland måste man påminna sig om den här en sorts definition. Det är kanske för mycket sagt att det är det, men alltså att idén om hållbar utveckling, alltså mm. som den formuleras i den här Brundtland-rapporten som oftast är så här, det som man refererar till. Och nu citerar jag. Och det är då alltså den här tanken om en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Mm. Och att det är det som är så att säga, kärnan i, i den här hållbarhetsidén. Så, men det verkar ju samtidigt då också förutsätta att, man, förutom att man ser sin sammanvändhet, så är det också att det, det krävs också den här tanken om alltså begränsade resurser. Att, mm. att, hur, hur ser du på mm. det alltså att, att vi skapar oss en sån. Förstå att det krävs på det sättet hur ska vi säga, vetenskap här och, mm. och att man mm. faktiskt tar till sig. Du nämnde också IPCCS, vad heter det? Precis, ja. ja. ja. Jag tänker så här att, att det kanske handlar om en form av reality check. Alltså att inse den belägenhet som är människans belägenhet. Att vi, vi har det här i ena kvotet, tills vidare åtminstone. Och vi har de resurser som vi har. Uh, och det mesta av den verksamhet som vi gör så är på något vis bygga på de resurser som finns. Det finns ganska lite sånt som är förnybart. Och, och det här, um, jag tänker att, att där på något sätt så kanske det här viktiga är just det, att börja liksom se människan i ett sammanhang. Uh, om jag får vara lite kritisk till den här bruntländska definitionen, den börjar ju ha ganska många år på nacken. Och den är också väldigt antropocentrisk. Den talar, eller det är klart att vi kan läsa in i generationer, också andra livsformer, men den är skriven ur ett mänskligt perspektiv. Och den är fortfarande så att man tänker utveckling. Idag talar vi mer om hållbarhet. Därför att det finns ganska stark kritik till just själva utvecklingstanken. För att den är så förknippad med resurser och att ständigt bryta ur mera resurser ur uh, jordskarpan och, och nu jordskorpan. Det här är förstås en, en, ett eget spår att vilka resurser är förnyelsebara. Visst finns det en del sådana, men, men um, en stor del av vår vardag snurrar kring, kring annat. Ja alltså mm. ett spår som också finns i din text som, som har att göra med precis den här jag tycker den är viktig den här kritiken av den här idén som finns i Bruntlandrapporten för den säger mm. ju också att tillgodoser dagens behov att det är inte är så mycket att man ska fundera kring vilka våra verkliga behov är alltså mm. att, att tänka om kring de här sakerna och här undrar jag att vad säger du om den här att att är det så att mycket av hållbarhetsfrågan handlar om att vi så att säga använder fel metare Alltså att vi är mer intresserade av bnp tillväxt till exempel och att, mm. och att må, många andra saker som, som är en, en, en ekonomisk välfärd, många andra saker än det som är viktiga i människors liv, mm. så har vi inte på det sättet lika givna mätare för och, mm. och vi har svårare att formulera oss kring de här frågorna i med de här andra, så att säga, mera, så att säga, utvetydiga ekonomiska metarna mm. på ett visst sätt. Mm. Så att, Du nämnde det här också i, också i din text, den här frågan om alltså att vad är viktigt? Mm. Alltså att, är det viktigt att äga saker till exempel? Och, mm. vad, heter det. Så mm. att, vad tänker du här? Behöver vi nya sätt att tänka om vad som är viktigt helt uh, Det tror jag att vi behöver. Jag sysslar ju en del med inre hållbarhet, som det kallas. Uh, och forskare som har definierat vad är inre hållbarhet, så ser man att det är de värderingar och attityder och förhållningssätt kanske skulle man kunna säga som ligger till grund för hur vi skapar en yttre hållbarhet, alltså i samhället eller i miljön eller så. Och när det gäller inre hållbarhet så blir just de här värderingsfrågorna jätte, jätteviktiga. Och, och i den, ska vi säga, forskningsforan så tycker jag att det finns någonting intressant i den här frågan om om varför gör vi allt det här, alltså när det kommer till livets slut, om man är riktigt så här krass, vad kommer jag att uppleva att ha varit meningsfullt? Alltså väldigt otippat att jag skulle tycka att det var alla de där skorna som jag köpte på 90-talet och början av 2000-talet. Utan det som det ju visar sig också i studier är att vi värdesätter relationer, vi upplever... Att förundra i naturen, kulturupplevelsen, alltså väldigt mycket immateriella saker är det som vi så att säga bär med oss i slutändan och som är viktigt. Och det här syns ju inte alls i våra medsystem och, och precis som du själv nämnde, alltså ekonomin ligger ofta på något vis i första spåret och det betyder ju inte att inte ekonomi inte skulle vara viktigt men hur vi ställer de här olika fälten kanske i förhållande till varandra. Om jag bara får kompa där lite eftersom jag kommer från utbildningsvärlden så kommer ju begreppet ekosocialbildning ganska starkt i de här senaste styrdokumenten och det är nu ett sånt här ett forskarbegrepp som har kommit in i läroplanerna utan att det kanske har förankrats vad man egentligen menar med det i vardagen. Men det handlar om att, att egentligen varje barn som går sin skolgång i Finland ska kunna få en förståelse för att det ekologiska är en grundförutsättning för de mänskliga samhällena och sedan ekonomin ska rymmas också inom de mänskliga liksom rättigheterna till exempel. Och så och jag tänker att den här, det här begreppet vänder lite på ända det som är vår samhällsordning just nu. För just nu är det ekonomin som styr jättemånga aspekter. Och om man nu tycker sig ha råd med det så kan man kanske tänka att man beaktar mänskliga rättigheter eller social rättvisa eller så. Och om man nu sedan ännu orkar så då lägger man på en slant för att det ska vara... Någonting som är hållbart eh, ekologiskt sett. Så där tror jag att det handlar jättemycket om vad vi har för världsbild eh, generellt i samhället. Och hur vi på något sätt kan förhoppningsvis tillsammans bryta och bena i det där. och säga, Men Är det här det som vi verkligen tycker att kommer att guida oss på ett bra sätt framåt? Kommer det här funka för mina barnbarns barnbarns barn? Eller kommer de att titta tillbaka och tänka att vad var det där för folk som levde på den tiden? Precis. jag tänkte just komma in på den här frågan om världsbild, så alltså i den här texten då också så använder du det här uttrycket relationell världsbild, mm. Mm. att vi borde, borde försöka närma oss en sådan då. skulle du kunna säga lite mer om det och kanske också mm. framförallt att hur skulle man kunna befrämja en sån, värld, sån sorts världsbild inom olika former av utbildning då allt från, mm. för, från fribildningen där ner till, till, vad heter det, till, till, Småbarnspedagogiken? Absolut. Ja, en relationell världsbild så handlar ju om den här insikten om att allt är sammanflätat och hur beroende, ömsesidigt beroende vi är av varandra. Både vi människor därifrån har det startat från, från texter av Martin Buber till exempel. Eller så. Uh, medan sedan naturvetenskaplig forskning ju också har också kunnat visa på- hur allt är sammanflätat i ekosystem, till exempel. Och så där. så att den, själva, den, den definitionen av en relationell världsbild är, så skulle man kunna säga superförenklat är det. Att man, man förstår att allt hänger faktiskt hänger ihop- och att om man, om man flyttar på en bit i ett system- så kommer det att på något sätt förändra den där helhetsbilden. Och det kan vara till det bättre eller det kan vara till det sämre. Uh, sen till frågan om hur man kunna odla en sån här eller liksom stärka eller på något vis skapa rum för kanske en sån här. Uh, jag tror ju trots allt att kunskap är viktigt. Så det är att, att liksom föra fram de tankarna, läsa sådana texter, låta unga människor, barn ta del av till exempel... Jag tänker, jag jobbar ju mot småbarnspedagogiken, så alltså där är det naturligt att tänka så här. Vi har en skatt av bilderböcker som visar att ensamma är inte stark. Vi behöver varandra, människor och människor. Men det finns också väldigt gott om berättelser som visar att det är ganska klokt att vara vän med naturen. och kunna läsa av naturen, kunna ge tillbaka till naturen, förstå kretslopp och det cykliska. Så att om man börjar liksom med de allra yngsta så skulle jag vilja säga att det, det absolut enklaste och mest verkningsfulla du kan göra är alltså egentligen att plocka upp en bok och läs den tillsammans med barnet. Och det får kanske också dra in på att hur bygger vi relationer? Jag har en sån här superenkel skiss som jag gjorde en gång på en whiteboard där det finns en sträckgubbe och så finns det ett gäng med sträckgubbar och så finns det en planet med djur och växter och så här. Och den första relationen så är den relation som den här streckgruppen har till sig själv. Och vi som är vuxna vi kan ju odla vår egen relation till oss själva med hjälp av tankar och, och liksom modeller och mönster. Ett barn kan ju odla den genom hur den blir speglad och den andra relationen så är relationen mellan streckgubben och streckgubbarna, alltså att se sina relationer i ett lite större perspektiv. En del av de här streckgubbarna är kanske den som har fixat mina skor någonstans på andra sidan jorden. Att, att börja liksom uppmärksamma de här olika relationerna och sedan ytterst den relationen som finns till, till naturresurserna och, och till all, alla de andra livsformer som finns på planeten, så att, att liksom låta den här typen av, av insikter, vetenskapliga upptäckter finnas med i samhällsdebatten, uh, jag tänker att en sak så är ju just det att föra fram de här teman i en sån här diskussion och bolla dem och ventilera tillsammans. Jo, jag tänkte tänka nog i samma bana, sen funderar jag också att är det så att man inom våra olika utbildningsformer också borde komma mer i kontakt med naturen till exempel. Alltså, att man skulle ha möten i den här, mm. den här bemärkelsen faktiskt att man var ja, mm. till ett jordbruk till exempel eller vad som helst alltså att mm. se hur vad heter det, det som vi lever av produceras alltså, att, mm. Här tänker jag just den frågan om att på vilket sätt man implementera det ekosociala i mm. våra olika utbildningsformer. Att, mm. Jag undrar vad du tänker om det. Jo, men jag har, åh, det här är ett stort ämne, så jag har fått ha ta någon tanke. Mm. <laughs> det, här, det som jag just nu forskar allra mest om så är resiliens i förhållande till hållbarhetsutmaningar, alltså hur vi kan öka den här kapaciteten att hantera motgångar och utmaningar och så. Och då blir samhörighet med naturen och naturkontakten eh, en sån här Liksom väldigt, väldigt tydlig tråd där och som visar den tidigare forskningen redan visar att faktiskt det faktum att vi går ut så stärker ju vår fysiska resiliens och vårt fysiska välbefinnande alltså vi har sänkt puls bättre um, blodgenomströmning vi får bättre kortisolnivåer och så vidare alltså bara det att gå ut så gör att vi tänker bättre och fattar bättre beslut så att någon sån här riktigt enkel grej så är ju det att faktiskt bara se vad som händer när man flyttar utbildning utomhus alltså vad har det för kraft att vara i frisk luft och att röra på sig för vi har så mycket forskningsstöd för vad som händer om vi sitter stilla jättelänge inomhus framför en skärm så att det där är en, sån där, en helt liksom, supersimpel variant på det sen tänker jag att um, speciellt inom fria bildningen så görs det ju så otroligt mycket redan som handlar om kreativitet och att tänka Tillsammans så det är ju en jätteviktig del av det här arbetet på något sätt och då tänker jag att då kan man kanske föra in liksom vad är det vi tänker om? Ja men då kanske det är just det. Se våra kopplingar till vem har gjort vår mat? Hur kan vi själva bli bättre på att, att uh, ta hand om den maten eller skapa den maten eller stärka nätverk i samhället nära oss eller i kvarteren nära oss som på något vis Uh, jag brukar ibland säga att, att om man riktigt också förenklar det så kan man göra hundra val varje dag där man väljer någonting som är bra för livet på jorden eller något som inte är så bra för livet på jorden. Men det kräver ju en medvetenhet och en vilja att ta det ansvar som vi ändå har möjlighet att ta. Mm. Jo, jag tänkte just att frågan om att ta det ansvar för att här tycker jag är en intressant fråga. Jag vet att vi har diskuterat det här tidigare. Alltså att mm. Ganska många skulle hålla med om de saker som man säger om hållbar utveckling. att Det krävs de här sakerna för att åstadkomma någon förändring. Mm. Men sen ser vi ändå att det är ganska vanligt att det finns ett glapp mellan vad man säger och vad man gör så att säga. Mm. För att, och, och hur ska vi så att kunna nå, <laughs> nå den här frågan och över, överbygga den här faktiska skillnaden där? Alltså mm. att, att, att, att faktiskt åstadkomma kommando ska vi säga handlingar för hållbar utveckling och, och, och inte att det stannar vid den här ska vi säga insikten om man kallar det på ett mer mm. opersonligt plan. Alltså mm. att det är inte så att man genast börjar fundera vad det kräver av mig utan att mm. man säger att, men att vi borde förändras. Men det är lite oklart vem det är som borde förändras mm. och hoppelligen inte jag. Precis. Ja. Så det, det är inbyggda motståndet mm. att helst någon annan ska göra Sånt som är Speciellt sånt som är besvärligt. Men ja, jag tänker lite i två riktningar när du ställer den frågan. Alltså skulle jag ha ett klart svar så skulle här, vi skulle inte sitta här med det här problemet mera. Men, men en grej som jag ändå vill lyfta fram är att de allra flesta människor vill bidra till sånt som, är, som ger någonting. Om det nu sen är att det ger gemenskap eller en känsla av mening eller att ha gjort någonting gott. När man går och lägger sig på kvällen. Så det kan vi så att säga rida på lite grann. Och, och där tror jag att det är lite problematiskt hur hållbarhetsfrågorna ofta blir del av en sån här diskurs. Där nu tar de ifrån oss köttet och så tar de ifrån oss bilen. Och så att, att, det, är liksom, att det är så otroligt mycket negativt runt det. Uh, och där tänker jag själv att det finns en sån oerhörd potential i att se att vi kanske får faktiskt på riktigt väldigt mycket livskvalitet av att göra lite annorlunda val. Så det är kanske en, en tråd i det där, liksom att hur skulle man kunna komma runt det? Och den andra kanske, men det kräver också en form av kulturell förändring där man så att säga normaliserar det att människan har en enorm förmåga att ställa om sig. Alltså vi skulle ju aldrig ha klarat oss på den här planeten om inte vi skulle kunna förändras enligt omständigheterna och eh, det finns ju hundra miljoner sätt att förändras och utvecklas. Man kan läsa en text och så vidare, men kanske i det här sammanhanget skulle jag ändå vilja som på något vis slå ett slag för att lyssna över generationsgränser. Eh, både så att säga till de som har levt i en annan tid när inte det bara var att gå till en supermarket och fylla på av allt. Men sen också lyssna väldigt, väldigt noga till de som nu växer upp. Det viftas lätt bort att unga har klimatångest och de har nu ångest över allt möjligt. Jag säger ibland att men det är den enda relevanta reaktionen på en sån situation som vi befinner oss i. Det är egentligen väldigt klokt att vara orolig i dessa tider. Och vad gör vi med det? Kan vi som tillsammans sätta oss ner och fundera att okej, okay, vad är problemet? Och vad kan jag göra idag tillsammans med dig för att Ta ett litet, litet steg. Så att någonstans där, alltså att, att se att men det här är inte bara, vi behöver inte avstå bara dåliga eller bra saker. Vi får egentligen avstå dåliga saker på den här vägen mot en större hållbarhet. Och sen det att det, jag vi har ett individuellt ansvar. Men det sträcker sig kanske inte till att jag ska kunna göra en förändring som ger jättestort skillnad i mitt koldioxidavtryck. Men det var jag kan kanske liksom göra någonting konstruktivt och positivt i den miljö jag befinner mig. Jag vet inte om det jo. fortfarande är för abstrakt för din Nej, smaken. nej, alltså jag tycker att det är att ja. sätta fingret på vad, vad det handlar om. Jag tänkte följa upp med det här alltså inte, inte, att vi har ju inte enbart den här frågan då ska vi säga att ta oss från ta oss från vetandet till handling mm. utan vi har ju också den här frågan som jag tycker är speciellt viktigt för, för den fria bildningen där jag själv har varit aktiv är att man kommer ju också ganska ofta i kontakt med oliktänkare mm. i förhållande till frågor om, frågor om hållbar utveckling och det här är ju speciellt förstås inom fria bildningen eftersom man har att göra med vuxna människor som har mm. också färdiga uppfattningar kring saker mm. som har med, har med hållbar utveckling att göra eller hållbarhet så att så där undrar jag hur man ska fundera, hur man ska tänka kring den här bildningsidén alltså och att och att arbeta för en, en sån här utvidgat bildningsbegrepp som skulle du inbegripa vår omsorg om andra mm. livsformer än, än vår egen också. Att hur, hur tar vi med de som är oliktänkande och hur förhåller man sig till oliktänkare i hållbarhetsfrågor? För det kommer ju inte att hjälpa mig att, att, så att säga, banka dem i huvudet med, med bildningsidén, mm. Mm. Uh, så hur tänker du själv kring det här? Att vi kan, vad en bra, ett bra förhållningssätt vara till det här de faktum att det råder olika uppfattningar om, om hållbar utveckling. Jag tänker att det där är en av de här svåraste bitarna egentligen. Och, och det, här, det att det går så mycket känslor in i den här diskussionen. Jag vill ju tro att det ska vara möjligt att sätta sig ner vid samma bord och, och dricka kaffe tillsammans trots att man har kanske helt olika åsikt i den här frågan. Sen kan jag kanske tänka att det är ju inte då ändå en åsiktsfråga, utan vi har, vi har liksom fakta på bordet också. Men, men även, om, även om jag då möter en människa som har liksom en helt annan syn i det här, så det finns ju ingenting som... Alltså jag kan ju aldrig någonsin övertyga någon annan egentligen. Jag kan bara fråga hur den människan tänker och försöka liksom förstå. och Um, få en bild av vad det är som, som gör att den här människan håller fast vid en sån bild av, av världen. Och sen tänker jag kanske att vi, vi kan inte, liksom, vi kan inte stanna, till, stanna tills alla är liksom med på det här tåget. Utan det måste på något vis, som med alla förändringar, så måste det ju pågå och det nöts fram och fler och fler. Liksom kommer till insikt, att ju mer man gör det till en sån här polariserad fråga, desto värre är det ju förstås. Så någon slags, alltså jag tror ju fortfarande på det här samtalet som form och någon slags, jag behöver inte dela din åsikt, men jag behöver kunna sitta ner tillsammans med dig eller gå en promenad tillsammans med dig och konstatera att okej, okay, så här ser du på, på världen och du vill antagligen också att dina barn eller barnbarns barn ska liksom ha det gott och de allra flesta människor drivs ju av sådana ideal ändå att man vill göra gott för andra och då har vi kanske bara olika roll i den här tiden att du kommer att göra vissa andra saker än de jag kommer att göra och det är ju också ett sånt här faktum att ingen av oss kommer att kunna leva hållbart i det här samhället som är liksom inte helhetsmässigt hållbart utan alla bidrar med sin del på något sätt och framförallt kanske sen till att driva någon slags sån här större process och förändring. Men, men liksom att för mig är det åtminstone nog så att jag tänker att men det, det finns inte på kartan att alla skulle tänka att nu måste vi göra det här. Uh, utan jag får nog vara glad över gemenskapen med de som också tänker så men också bjuda in till ett öppet samtal. Om, vad kan vi göra då även om, säg att du inte har... Alltså, du respekterar inte IPCC. Du tänker att det är bara blag. Men vad finns det som du kan göra? för det är, ju inte, det är inte bara klimatet vi behöver jobba med i hållbarhetsavseende. Du kanske tycker att det är jätteviktigt att det får finnas hackspettar i din närskog till exempel. Och då är det kanske din lilla pusselbit i hållbarhetspusslen. Så jag tror också att det kan vara en idé att inse att det är liksom en mosaik. Och att vi, vi kan ha olika, till och med olika syn i vissa frågor och ändå bidra till den där helheten. Det kanske är lite naivt och idealistiskt. Men... Mm. Jag, jag tror faktiskt att man, man måste vara åtminstone både, både naiv och <laughs> måste vara idealistisk. Ja kanske, mm. okej naiv låter mm. inte så bra men jag skulle säga, mm. vad det? Hoppfull kanske. Hoppfull kanske ja. skulle säga, äh, mm. Men för att, så som jag har tänkt också kring bildningsidé så bygger den. Mycket på den här idén om möjligheten till samtal mm. att man inte drar så att säga gränser. Förutom när det är verkligen måste att man måste dra gränser och mm. säga vad heter det något helt som, som vad heter det, är så där, ska vi säga, ett mot folkgrupp. Liksom. Mm. Jag menar, det mm. finns gränser för vad man mm. ska mm. tillåta sig i samtal. Men jag tänker ändå att till exempel i hållbarhetsfrågan. Alltså att det ska vara viktigt att det finns hela tiden utrymme för diskussion också med oliktänkare mm. i de här frågorna för att det är ju ändå möjligheten att man verkligen kan skapa någon sorts förändring. Alltså för mm. att det är det vi ser hela tiden i, i, idag är att det bildas, bildas slutna forum för mm. vad heter det, olika åsiktsgrupperingar. Mm. Och att det här egentligen stärker den här tanken också Uh, om att allting bara är bara egentligen olika åsikter. Mm. Så att det, bara man ska välja vilket läger man mm. vill tillhöra, så, mm. så tycker man på det ena sättet, mm. och väljer man ett annat läger så tycker man på det andra sättet. Mm. Så att, jag tänker också att det här är otroligt viktigt i frågan om hållbarhet. Är att, att man inte så att säga slutar sig mot de som inte genast håller med. Mm. Om, om vad som då borde göras till exempel, mm. eller att det är viktigt med det ekosociala till exempel mm. eller, eller så. Uh, och, här undrar jag ju att finns det någonting. Om du har tänkt här banan, att är det här Att det är någonting mer man borde också tänka sig i våra utbildningsformer. Alltså du nämnde att det ekosocial redan kommer med i läroplaner och sånt mm. men att du att, att det är någonting mer som borde göras också. Mm. Ja, alltså. Jag tänker så här att kanske så ofta som möjligt blicka ut över världen och se vad som verkligen händer. Alltså det tror jag kan vara lite vår allas sådana här -hel. Att vi, vi känner till vår egen kontext, vår egen situation och bra så. Men att, att öppna sig för det som händer ute i världen till exempel eller andras berättelser. Um, och, och där tänker jag, jag har själv två tonåringar där hemma nu och, och det här på tonåringars vis så kan de ju ibland tycka att de får inte ut någonting av att vara i skolan. Och så säger mamma pedagogen då att men mm, varför det då? Mm, så. Nej men de pratar inte om någonting som är viktigt för oss. Det var ingen som sa någonting när det var Black Lives Matter eller eh, Ingen har kommenterat krigsutbrott i Ukraina på en vecka eller så där. och nu vet man ju inte, det är, jag misstror inte mina barn men jag tänker så här okej, okay, man har olika uppfattningar av, av världen men känslan av att det är angeläget och att man berör frågor som är angelägna det tror jag är jätteviktigt om man ser på utbildningsvärlden att på något vis försöka möta, vad vet jag, alltså om, om man har en jag träffar regelbundet grupper av äldre människor, äldre kvinnor framförallt och då tycker jag det är ganska intressant att bara lyssna in. Var går deras samtal? Vad är det som är viktigt för dem? Vad är det som är kanske oroligt? Vad är det som väcker känslor? Och så här? Och, och på något vis den här sidan av saken. Att försöka fundera att men, vi har ett jättebra utbildningssystem. Men var finns de här brännpunkterna där vi får en känsla av att ja, men nu var det, det, här var, det här var viktigt. Vi kanske inte kom fram till någon lösning. Men... Att röra oss, våga röra oss lite där. Um, och och då, osökt så tänker jag att, att det finns så mycket brodska i alla våra liv. Och vi är liksom på väg någonstans hela tiden. I småbarnspedagogiken är man på väg till, till lågstadie och där är man på väg till högstadie. Och sen är man på väg till gymnasiet för sen är det studentskrivningar och så är det. Ni vet den här uh, kedjan på något vis. Och då tänker jag så här, men det enda vi har är ju tid. Att där också på något vis lite våga, inom då alla typer av utbildningsorganisationer, stanna upp och reflektera över vad de där riktigt viktiga frågorna skulle kunna vara och fråga efter det. Mm. Jag tänker där också, det handlar förstås om att möta då människorna på, i det sammanhang där de faktiskt är, alltså mm. vilka frågor som de ser som är relevanta. Jag tänker att också att en stor utmaning för alla som jobbar inom utbildningen är att också relatera de här sakerna som upplevs som utmanande till ett nästan då globalt plan, mm. så att säga. Mm. Alltså att, att visa på att de här sammanhänger med många av de här, vad från utmaningar kring klimatet till demokratin till, till alla mm. möjliga saker. Alltså att det vet jag inte om det kan tänkas finnas någon patentlösning på hur det ska göras, men alltså jag tänker att det finns något oerhört viktigt i att, att visa att, att lokala problem inte är inte enbart mm. lokala utan mm. att de har det här, mm. har det här större sammanhanget och att, och att det är just de här större sammanhangen som visar också på hur, hur hållbarhetsfrågan på något sätt genomkärer många olika plan mm. i vår vardag. Mm. Jag vet inte, har du något tankar kring det? Alltså det finns en jättebra text som jag hänvisar till också i den här min egen text av Rosybrajdot där hon har skrivit om den här delade belägenheten som inte bara är alla människors utan också människor och andra livsformer på den här planeten. Det är den här planeten vi har. Och, och på något vis så tänker jag nog där att alltså att en del i det här så är ju också att inse hur liten den här blå kulan är i rymden. Alltså otroligt... Um, Många faktorer som samspelar för att det här kunna uppstå liv här och vi kan leva just nu här och, och så här. Alltså en vis, ett visst mått av liksom bland, blandning av vetenskapliga fakta men sen också ta till sig det att det, det är faktiskt ganska fantastiskt att vi råkar finnas här och vad vill vi göra för att, att bevara den här helheten för varandra och för de som kommer och jag vet inte. Jag tror att det här också på sätt och vis handlar om att vi lever i en sån enormt rationell tid. Samtidigt som vi vet att vi har också de här polariseringarna som styrs av jättemycket känslor. Men, men någonstans det att människan är, och det skriver jag också i texten, att vi är ju inte bara huvud. Alltså vi är väldigt, väldigt mycket känsla och kropp också. att omfatta det i bildningen, alltså vad är det vi upplever till exempel. Det skulle kunna vara också en väg att, att gå in i det här och öppna upp för just den här vidgningen uh, och att, att bli mer lyhörd kunna ta in nu. Jag tänker bara här nu finns det säkert många olika tankar som är till det här och att, att liksom verkligen ge rum för de här dialogen och vad det väcker. Och. Någonstans så kommer man ju där också tillbaka till det här goda samtalet. Absolut. Av närvaro och tid och så vidare. Mm. Ja, det, är en, det är en bra övergång till just vad heter det? <laughs> möjligheten att kommentera och, och heter det? Äh, ha några egna frågor tankar som väcktes från det här, det här samtalet och, eller i anslutning till något mm. som, som det här temat har, har gripit an. Så nu finns det, det, finns. Finns det tid för det också. Ja. Varsågod. Vi ska. Ja, tack, Jonas Heikele från Natur och Miljös Naturskolor. jobbar alltså med att i praktiken ta ut både daghem och skolor i deras närmiljö och jobba med. Att uppleva, upptäcka och undersöka naturen. Det är liksom vår verksamhetsidé. Och vi är ju verksamma i så gott som hela Svensk Finland faktiskt, inte ändå upp till Jakobstad för där finns andra aktörer i men i alla fall ända från, från Helsingfors upp till, till Börå ungefär. Och det här, vi har ju inte kanske, alltid riktigt tänkt på det vi jobbar med är bildning, vi har kanske haft andra orsaker, men här kommer fram det, det är ganska mycket det vi jobbar med faktiskt egentligen, det är bildningsfrågor vi jobbar med. Och vi ser också att det är värdefullt att jobba med de här yngsta barnen för att det är de som kommer i framtiden att fatta beslut i sådana här frågor också. Och därför tycker jag det är synd att trots att det finns då i läroplansgrunderna både för småbarnspedagogiken och för grundläggande utbildningen, både det här miljöfrågor och det finns det här utomhuspedagogik, men det förverkligas olika i olika skolor och daghem och det tycker jag är synd att alla barn i Svensk Finland inte får samma möjligheter Om man vill utvidga till hela Finlands barn förstås Vissa kommuner har kommunala naturskolor som sköter det eh, Vissa beställare av oss då, Vi är då beroende av fondmedel och olika understöd För att kunna erbredt gett rimligt pris åt de här daghemin och skolan. Men ändå, det är inte något som man vill satsa på på riktigt. Utan det här liksom upp till enskilda lärare och, och daghemsföreståndare som, som tycker att det här ska vi satsa på. Vi beställer det här nu. Och, och det, där tycker att liksom, det, det är jättesynd att det inte ses som en, en del av liksom hela det här uppdraget. Och där, där hoppas jag nog att liksom kommunerna de nu då inte har SOTE-frågor på bordet mera, utan bildningsfrågan blir det faktiskt näst största frågan i kommunen. Att de ska faktiskt se det värdet av att satsa på olika varianter av bildning. Men, men det jag ser nu på valdebatten så, så, så blir jag nog hemskt orolig. Jag, jag, jag ser inte att det skulle vara högst upp på bordet att se de här frågorna. Det, det är nog ekonomin som bara diskuteras igen. Och, och där hoppas jag att vi tillsammans ska liksom lyfta upp olika aspekter och, och på det viset påverka beslutsfattaren så att de faktiskt har någon betydelse i de här frågorna. För att jag säger då då jag får, ibland, jobba mest administrativt nu, men jag får vara ute med barnen i skogarna. Och se hur de mår bra där och hur de får, får, får liksom upptäcka saker som de aldrig har sett tidigare tillsammans med, med pedagoger. Så det, det är jättevärdefullt och det är något som jag tror kommer bli ett så här minne för livet, många av dem också. Att, ja så Jag liksom hoppas att alla här åtminstone tar sig tid att gå ut med sina barn i, i naturen också. för det, det, det är ju som du hade här i början, det här med att vad, vad man sen på dödsbedden kommer ihåg. så För, för oss människor är det ju faktiskt bevisat att det oftast så, så ångrar de om vi inte har varit med barnen. Mm. Och det, det är något som jag hoppas att kommande pappor kanske inte ska göra i, i, i framtiden, inte ska behöva ångra det på dödsbädden. Mm. Ja. Sådana tankar väckte det här. Mm. Tack. Tack. Får jag Jonas kommentera det här? Jag håller helt med dig och jag tänker att, att det är egentligen märkligt att inte här är en större fråga. Därför att det finns ju också en koppling till ekonomi här. Nämligen om man ser på skolsektorn nu och småbarnspedagogiken så har vi jättemycket illamående bland personalen. Och personalbrist. Och mycket sjukskrivningar, mycket rotationer och så här. Ett enkelt och relativt kostnadsfritt, alltså inte helt kostnadsfritt, men nästan sätt att stärka personalens och barnens hälsa och välbefinnande så är att flytta pedagogiken utomhus. Så att jag är den första att <laughs> propagera också för det och jag tror att det kanske är ett kunskapsgap äh, eller hål där lite grann. Det kommer ju studier hela tiden som visar faktiskt i reda pengar vad man sparar på att förstärka de här, alltså banden till naturen. Och Det kan man ju göra också inomhus med att som sagt, läsa en bok eller så, men än bättre om man går ut. Och då tänker jag att skulle vi få, få genomslag för den typen av forskning och eh, stöd för den diskussionen, liksom få fram de här resultaten, så kanske intresset skulle komma på köpen när man skulle säga att det, det är också ett sätt att faktiskt skapa bra arbetsmiljöer och, och villkor. Plus det här Äh, adderade värdet av att man kan se tillbaka på sitt liv och tycka att det var mer, mer meningsfullt om man nu ska vara så drastisk, men mm, ibland så. Mm. ja Tack så mycket för den här kommentaren. Äh, finns det flera tankar och kommentarer? Ja, varsågod. Hej, Paula Fraboni från Sydkustens hårdgångsskola. Många tankar, två sidor av tankar här, men som går väldigt mot varandra. För att jag tänkte till exempel, för det du sa tidigare, det finns med småbarn som vi jobbar då med. Vi har hårdkonstundervisning. Vi är i södra Finland sedan. Från Åbo till, till Lovisa cirka. Det där, vi lever på litteratur på böcker och du sa du pratar om böcker om att ensamheten inte är kanske det bästa alternativet. Jag tänker gärna också på böcker där... Där det visar att vi behöver olika egenskaper, att olika människor i världen, och att olikt är inte dåligt, men det, det, det ger medvärde. Och sen att, att naturen, och min första tanke efter det var att, men egentligen är, är att köpa böcker mitt, hus är fulla böcker, mitt kontor är fulla böcker, är det så ekologiskt? Jag tänkte, men då borde vi kanske, borde kanske sluta sätta min lön på Adlibris och istället köra mera med pekplatt, men det behöver också el. Så, och där sen gick jag vidare när vi funderade på, som också Jonas nämnde, på politiken och förtroendeuppdrag och, och det här. Vad händer då? Våra satsningar, våra tankar, går och krockar med varandra så att säga. Att... Visst, som vi sa med böcker, att träd eller el. Att, där ser jag det svåra är att hitta en ensam lösning när vi har också olika åsikter. Och just nu är det att vi satsas mycket på ekonomi och man tänker kanske mindre på, på människans välmående. Jag sitter själv som förtroendevald i bildningsnämnden i Pargas kommun. Och, och jag ser hur Uh, många gånger det som avgör bildning är till exempel utrymme eller pengar och inte människan. Och, och vi har konstaterat många gånger förut att det som gör en sak till en bra sak är människan. Det som gör vår kommun till en bra kommun är människan som jobbar där och inte muren, inte väggar och inte heller um, pengar. Men båda behövs. Så där... Um, Ja, det är svårt att se en enkel lösning och jag skriver här kunskapssvaret är det att, att vi är medvetna om saker eller borde vi, när du nämnde att, att tonåriga, jag har bara en ännu hemma, har så det, ångest för klimatförändringar, borde vi vuxna få lite mer dålig samvete då jag körde hit med bil idag istället för att åka buss eller liknande. Eller är det bara att vänta och hoppas för nästa generation? Så det är många som ser olika tankar kring det. Ja, tack så mycket. Hade du några kommentarer? Ja, idéer? Jag har jättemånga tankar men jag ska försöka säga någonting kort. För det första så tänker jag att, att om man nu ska konsumera någonting så är böcker nog en jättebra sak. För att i en bok så ryms det en hel värld. Och sen kan man fundera så här, kan jag låna mer på biblioteket och så vidare. Men jag tycker inte att man heller ska ställa, alltså speciellt kultur mot um, varandra. Eller olika former av kultur mot varandra. Och då tänker jag att, att problemet med bokkonsumtion är liksom enormt mycket mindre än problemen med prylkonsumtion i vårt samhälle. Så, så någonstans där så tänker jag att. Att man ska inte hela vara liksom för hård med sig själv, för det finns ingen som inte skulle ha något avtryck. Och jag tänker precis som du, att, att det måste vara, det kommer inte att finnas en lösning. Och det som funkar i Pargas kanske inte funkar i Karleby, utan det måste se annorlunda ut. Alltså det här med att det måste kunna finnas lokala varianter och personliga varianter. Sen samtidigt så kan jag just tänka sådär, nu blev det tagstrejk så jag har också kört hit. Vilket ju kändes jättetåkigt. Men tack och lov så har min, min klokare hälft konverterat vår bil. Så att det gick att köra på då miljö. Ehm, drivmedel som man sen kan diskutera miljövänligt. det är. Alltså det, den är liksom ändlös den här diskussionen. Det finns nästan ingenting. Till slut sitter man där och vågar inte röra på sig om man inte ska göra något. Ehm, och då brukar jag tänka så här att mm, det är bra att tänka att det finns ju de stora stora påverkarna. Och så finns det. Och klart är att många små gör också skillnad, men att det är liksom viktigt att försöka fundera där att, att vad är rimligt i mitt liv att förändra? För att det kanske är så att för Jonas så är det som jätterimligt att sluta köpa böcker. Det, där drar han ner helt och hållet. Då tror jag inte kanske att det är så, men, men i alla fall, alltså vi kan bidra på olika sätt till det. Och sen vet vi alla att det finns vissa plan där det är jättebra om vi alla försöker minska. Och, och, kanske också i det här sammanhanget tänker jag att det är så viktigt att komma ihåg att de stora förändringarna måste också ske på samhällsnivå. Alltså vi individer bidrar ju nu när vi röstar till exempel jättemycket till att den politik är det som kommer att, att kunna göras möjlig de närmaste åren. Att, att man inte så sitter där med ett jätteåk på sina egna axlar, däremot kanske just det där att men vad kan jag göra, vad vill jag, vad är möjligt för mig? Och att där gå ihop och liksom hitta andra likasinnade som då kan tänka sig att dra i samma riktning i någon fråga. Alltså finns det, det finns någon som är superintresserad av odling, någon annan som är jätteintresserad av lokal energi, produktion. Någon tredje kommer på något smart sätt att återbruka kläder. Alltså jag tänker att, att det behövs den här paletten och den här mosaiken. Um, det var någonting till som du sa. som jag vet, Men vi får ta det efteråt när vi dricker kaffe. Jag ger vidare ordet. Ja, ordet är fortfarande fritt här ifall det finns. ja Både kommentar och fråga. Men, men alltså jag tänker, nu har vi pratat mycket om liksom barn och barnen är de som gör besluten i framtiden. Och jag ser ju förstås, eftersom jag jobbar, fria bildningen förstås sträcker sig från vaggan till graven så vi har alla åldrar. Alla generationer inom vår verksamhet. Men väldigt mycket är det ju frågan om vuxnas lärande när, när vi jobbar. Och, och det här. Och jag tänker ju liksom att om vi ser på, om vi tänker alltså det är inte redan i ett nordiskt perspektiv. Så i Norden så klarar vi oss väldigt bra när vi tittar på våra visioner inför en hållbar framtid och de strategier man på nationell nivå har byggt upp. Uh, men sen när vi tittar på vår konsumtion och vårt klimatavtryck så är vi den del av världen som redan i mars april oftast har förbrukat vårt klimatavtryck. Och då är det ju nog ganska långt vi vuxna som bidrar till det här. Så jag, jag ser ju på något vis att, att vi som jobbar med vuxnas lärande, vi som jobbar inom fribildning har en väldigt viktig roll här. Och jag tänker en sak som vi är jätteduktiga på. Är det här som vi har gjort också här? Ni har, har den här kaffepausen och man sätter sig ner med en kopp kaffe. Och det är därför också vi har ett jubileumskaffe, fika Fikaberikare, eh, som vi har tagit fram. För att det är ju det där naturliga samtalet som man för, och som ni tog också upp här, eh, och, och som är jätte, jätteviktigt. Men på vilket annat sätt skulle vi kunna, alltså för att göra det, mera, göra det kanske mer konkret och mer målinriktat? det här med, som jag tycker är det kanske viktiga att diskutera tillsammans, så alltså det här med att vad är det goda livet och vad betyder det för dig och vad betyder det för mig och vad är jag beredd att ge upp, vad vill jag inte ge upp. Så vad har du liksom, har du något tips, idéer, tankar på hur vi kunde jobba med de här frågorna? Ja, jag har. <laughs> Många. Jag är också jätteintresserad av att jag har varit aktiv i föreningar själv och i olika typer, alltså människor överlag. Och jag tror ju fortfarande på den här folkbildningstanken. Och det finns något jätte, jättevackert när man backar tillbaka sig hundra plus år. Hur bildningen, liksom. Var, var föddes den och hur, hur jobbar man med den? Till exempel i. i i små byar liksom, satte man sig ner tillsammans och läste någonting och diskuterade. Och jag är säker på att man drack kaffe, om man hade uh, så det. Ja, jag tror att, att det finns liksom en idé nog i att samlas kring precis det som du var inne på. Vad är det, som, vad är det vi behöver i ett samhälle där vi bara har mer och mer ensamhet? Uh, isolation på olika sätt. Alltså, gemenskap är ju nog en sån. här väldigt, väldigt viktig ingrediens för en känsla av mening i livet och också för hälsa vet vi. Och jag tänker också när man ser, nu beror det på kanske lite vilken åldersgrupp man tittar på, men det finns ju utbredd illamående i många generationer. Uh, de kanske, de allra äldsta lider av ensamhet och många i, i arbetsförhållanden har liksom bara alldeles för mycket av allting. så att Kanske någonstans också just den här frågan om att va, hur, hur kan vi i en sån här ganska överstimulerande värld lära oss att hantera den här mängden intryck och som min kusin brukar säga, nu får vi styra upp det här. <laughs> alltså hur kan vi lära oss att styra upp och själva och tillsammans i de gemenskaper som nu finns runt oss. Om det då är liksom våra vänkretsar eller våra kompisar från någon kurs eller så där, Att någonstans lyfta de här frågorna och, och arbeta med dem just sådär synligt. Jag vet inte om det är jag som bara inte har varit på kartan. Men jag tycker inte att det har synts jättemycket ännu. Uh, I det här offentliga samtalet. Men att, att det här kanske varit mer någonting som hörde till en sån här privatsfär. Och så. så det här bollar man med sina närmaste vänner. Men, men det tror jag kanske skulle kunna vara på riktigt en sån sak att, att visa de där kopplingarna och jobba med de där kopplingarna till hälsa och välbefinnande. Mm. Som en tanke. Ja. Det finns fortfarande möjlighet att kommentera ordet det. Är... Ja, ah, varsågod. Hejsan, uh, Heidi Henriksson heter jag, uh, kommer från Regionförvaltningsverket Svenska Enhet slash uh, Akademi där jag var det där an, aktiv vid ämnet sociologi och disputerar i höstas. Och det, där an, ja, det här väckte jättemånga Jättemånga tankar det här och jag tänker eh, själv inom min liksom nuvarande eh, arbetsroll där vi ordnar fortbildning för, för personal inom eh, utbildningsväsendet eh, så tänker jag att, att skolan eh, är, är på något sätt utsatt för så många olika typer av förväntningar. Eh, som går lite kors och tvärs, och, det där, och just kring det här PISA, som du också börjar med, den här stoltheten som man nu är så rädd om, så hör man liksom kommentarer som säger att, okay, att utbildningen ska handla om att lära sig, barnen ska lära sig att läsa och skriva, räkna, punkt. Och senast förra veckan hörde det också en tal kring då yrkesstuderande, att de ska, de ska förberedas för yrkeslivet, punkt. Och, och då tycker jag att här liksom, även om de sakerna är väldigt viktiga, så, så får man inte glömma den där aspekten av möten eh, som här har just talat om bemötande, tid, samtal och, och kanske också begreppet medborgarskap. tänker jag som borde lyftas fram starkare eh, att hur, hur det och det tangerar förstås också den fria bildningen. Eh, hur, hur liksom, vare sig vi vill det eller inte så är vi alla medborgare här och, och de som jobbar inom utbildningen, som, som utbildar som lärare eller annat fostrar, så fostrar också medborgare. Uh, och, och, och som en åsnebrygga till det som, som jag skrev min avhandling om, så jag, jag skrev alltså medborgarorganisationers interaktion med skolor, så tänker jag att förstås är det också viktigt att komma ihåg att en enskild lärare, fostrare kan inte kunna allt och kan också ta liksom, till sig hjälp, jag tänker att våra utbildningsinstitutioner skulle kunna öppna sig, jättebra att öppna sig mot, mot naturen och skogarna, men också de andra aktörerna som finns där ute i samhället och dra nytta av vad de kan hämta in och föra till den här ä, bildningsdiskussionen och, och den här hållbarhetstänket och, och, och det där aktörskapet ä, som, som finns hos Både unga och vuxna, bara man kan stödja det. Ja, hade du kommentarer kring den här frågan? Alltså, aktörskap är ju just den där förmågan att ta det där egna ansvaret och se sig själv också i den där större helheten. Så jag tänker nog att det, har, det går jättenära på många sätt det som vi har talat om idag. Um, och kanske det rimmar just med det, där, det som du sa, det där att vidga blicken på något vis och ta in lite mer. Jag tror sen också att skolvärlden den är så präglad av en massa tryck, korstryck. Uh, och, och det är lätt att sätta mycket förväntningar just på utbildningssystemet. Medan jag tenderar också att tänka att vi behöver liksom en, varje barn behöver en hel by. Att det finns så många människor uh, som kan bidra på olika sätt. Och där tänker jag precis nog i den andan som du också, att, att de här olika kontakterna, kontaktytorna ute i samhället och att, att skolan ska inte heller få bli en sån maskin som ska leverera någonting visst, utan att det här fria öppna samtalet där. Men kanske det börjar, jag tänker igen det här med fribildning, att, att någonstans får man kanske tänka också att, att det, är liksom, det är så otroligt många förändringsprocesser samtidigt så att varje sånt här samtal i olika kafferum eller här eller i ett kollegium eller så så, så kan vara en sån här liten minikatalysator i den här större förändringen. Mm. Ja, Tack för den här, de här kommentarerna och frågorna. Jag tänkte också ansluta till den här senaste frågan här alltså att det finns ju också en del av det som forskar inom det här ska vi säga, om folkbildning och fribildning och speciellt i Sverige har den här frågan varit upp att skulle man behöva en större övergång mellan olika utbildningsformer då, alltså till exempel att man skulle skapa starkare band mellan universiteten och, och folkbildningen som den kallas i Sverige och, och jag tänker nog att det är någonting som är underutnyttjat idag, alltså att, att vi har, som också kom fram här i din kommentar, att det är som det är ganska givet, alltså att vad utbildningen ska leda till den här examen. Även om förstås det här bildningsfrågan hela tiden finns med där, men att och speciellt de resurserna blir så tenderar det att ännu mer strömlinjeforma i förhållande till den på något sätt specifika uppgifter som man tänker sig att, att en, en, en särskild utbildningsinstitution har, så att jag tror att det skulle finnas säkert möjlighet att ha, ha mera samarbete här men ja, finns det ännu frågor, tankar i den här diskussionen? Ja, då tror jag att vi övergår till kaffet efter det här och stort tack till dig Kristin för den här, både inledningen och diskussionen därefter och stort tack till, till publiken för att ni har varit med här idag också. Vi har i diskussionen, väldigt roligt, och ska vi säga något mer? det finns kaffe och böcker. Ja, jag tänkte, det, tänkte avsluta med det att förstås tacka både Kristina och Jonas för det här, att det var intressant att följa med samtalen och få tag i era kommentarer och tankar som ni hade ni som, som lyssnade. Och nu hoppas jag ju alla när ni går härifrån förstås att ni tar den här boken och, och bekantar er med texterna där. Och ta också ett paket med kaffe, fika äh, fikaberikade kaffe, som är rostat av Lovisa Kafferosteri. Och det är ju ett passligt tillfälle att tillsammans med kollegor eller i familjen, lite bekanta sig med boken. Och sen ta en kopp kaffe och, och diskutera och samtala, samtala kring det. Så att ett stort tack. Och mera kaffe finns och mera kaka. Så varsågoda. Så avslutar vi här. Vi kaffe, ni som har haft länken. Det är det som är det är det som är det. Det är det som är det som är det som är det som är det. Det är det. Det är en så. Det är ju så. Det är ju så. Man så att en sådan här. inte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 Ela mas tinha que falar do meu familiar e da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 Yeah yeah <laughs> <laughs>